السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم واهلا بالجميع واهلا بكل الناس المتابعين وغير المشاهدين في القناه قناتكم وقناتنا كورسات اونلاين النهارده هنشرح درس جميل جدا جدا جدا بيتحلك عمليات كتيره وتصاميم مختلفه عليك بس انك بتحط الصوره على الموقع وتلاقي مجموعه كبيره في مجا... في في تصاميم كتيره آه خاصة بهذا الصورة فآ يلا يا محمود ندخل على الشرح يلا عشان ما نطولش عليكم ويلا نبتدي اول حاجة هندخل على الموقع دي سي, دي سي جينيفري هتلاقيه المهم في اسفل الفيديو آه في خانة الوصف آه هندوس على Loading Image تمام فمثلا انا اختار اي جزء من صور فمثلا انا اختار الصوره دي فنشوف التصاميم اللي انا عايز اعملها او هم مصممينها هم هم عليكم بس انك تحط الصوره وهم عليهم بس يغيروك في الديكور او التصاميم بتاعتهم زي ما احنا شايفين تغييرات مختلفه وتصاميم متنوعه ايضا وايضا يعني حاجات خرافيه جدا جدا جدا بدون وضعها على الفوتوشوب وتصميمها وايضا بحط لك مجموعه كبيره زي ما احنا شايفين كميات كبيره وكثير وكثير وكتير يعني بدون تسجيل بدون تحميل برامج بدون اي مشاكل بدون اي حاجه فمثلا هذا الاداه الجميله مسح الباك جراوند الخلفيه وعمل لك جزئية رمزيه حلوه جدا حبيتها بصراحه فمثلا ممكن تضغط على داونلود لو عجبتنا عايز تعمل ستارت بيج تمام ممكن تعمل او تغير عايز تعدل عليها من خلال الويب سايت ابلود او ابلود ابلود ابلود اي ال أبلود, أبلود, أبلود, أبلود, ابلود وبطريقه سهله تقدر تغير الصوره او ممكن تعمل اديتنج على الصوره تمام آه ممكن بتضيف حاجه او بتعمل رموز مختلفه بتعمل اشكال بتعمل رموز فمثلا هنا بيعطيك هنا سند باك باك تمام سند فور تمام Shield. تمام تكبر وتصغر في المحتوى عايز تكبر وتصغر في الكارت ده مثلا عايز تعمله دعايه او تعمله ديزاينر او ممكن تصغره كانه تابلوه قاعد على مكتب انت تمام ايه تاني مثلا بيحتاجوها ممكن بيحتاجوها في الديزاينات خلال بتستخدمها عايز على التابلت على الكمبيوتر على الموبايل التصميم اللي انت عايز تعمله هنا بتسيف التصميم بتاعك بعد انتهاء عملية التعديل وبعد كده بتقول لك login او, أو signal for up for فور floor for free فنسجل عادي وبطريقة سهلة وبعد كده عدلنا عليها تمام ممكن بنزل عليها تنزيل عادي هذه نزل على طول بطريقة سهلة وبسيطة. فنشوف التصميم الثاني فبرضو تصميم مختلف وأيضا التصميم كبير. عايز تعملها لوجو أو تصميم بنارات من خلال هذا الموقع الجميل يعطيك أيضا يعني اختلافات جميلة جدا جدا في عرض عرض الكارت أو عرض للتصميم اللي أنت عايزه. يعني دي كذا جزئيه في التصميم ها ايه حاجه جميله جدا جدا جدا ايضا التصاميم المختلفه بيعطيك بعض من التصاميم وايضا الباك باك جراوند ريموف تمام وبرضو 3 دي شاد مثلا ابلود امج ومثلا نصمم اي حاجه تانيه ونشوف الصور عندي حاجه خرافيه بمعنى الكلمه يعني حاجه جميله جدا جدا جدا تصاميم مختلفه فمثلا انا اختار دي نشوف هيعمل ايه 3 دي و مختلفه زي ما احنا شايفين مسح الباك وعمل باك مختلفه زي ما احنا شايفين حاجه جميله جدا جدا جدا كنا يعني كنا فترات بنعمل الحاجات دي على الفوتوشوب وننزلها وتصاميم مختلفه وايضا بتيح ايضا تصاميم ونحط برضو ديزاينات و برضو ممكن تعمل هنا تصاميم editing image مثلا هنا تضيف حد تاني جنبك وجميل جدا يعني شيء خرافة خرافي خرافي بمعنى الكلمة يعني حاجة جميلة جدا تصمم بقى براحتك و تقيس مجاس اللي هتحطه على الواتس ولا على يعني بيعمل لك ديزاينات مختلفة وابلود للصورة يعني حاجة خرافية بمعنى الكلمة وتكبر وتصغر زي ما أنت عايز الصورة ومحتوى الصورة كمان يعني حاجة خرافية جدا جدا جدا ولذلك أيضا تقدر تعدل في الصورة. وتغير الديزاينات اللي إنت عايزها بدون فوتوشوب أو برامج تصميم حاجة خرافية جدا جدا جدا وبرضو زي ده شوية من الاختبارات وشوية من الديزاينات اللي ممكن تعدل عليها وايضا امثله كثيره زي ما احنا شايفين بيتعلق لك للموقع بس كده يا ريت لو عجبكم الشرح وعجبكم هذا المحتوى يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب القناه علشان خاطر لسه في فيديوهات جامده ضرب نار لهذا هذا القناه الممتازه اعملوا اعملوا شير للشير لاصحابكم لهذا الفيديو عشان يفيد الجميع ويزود معلومات خاصة بالكمبيوتر لكل الغاويين أو تصاميم مختلفة تسهل عليكم تسهل عليهم عمليات كتير بالتصاميم المختلفة وإن شاء الله اعملوا اشتراك للقناة وتفعل علامة الجرس علشان خاطر يصلكم بشعارات بالفيديوهات الجديدة علشان لسه في فيديوهات جميلة جدا جدا جدا جدا وبكده انتهينا من القناة انتهينا من-انتهينا من الشرح اليوم وانتظروني في الحلقة القادمة إن شاء الله بموقع جديد في من خلال الذكاء الاصطناعي وبكده انتهينا من الحلقة وشكرا والى اللقاء معكم محمود. من كورسات اونلاين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته